Euskal Herria Bilduk errusiak burutiliko eraso militarra gogorkiz alatu nahi du eta bedeala bertan bera usteko eskatu. Azken astetako tentzioen igoerak eta eraso militaronek ez dio mesede inori egiten. Euskal Herria Bildutik berriro ere esaten dugu horrelako gatazka konpontseko esparrua nazio batuen gutuna dela. Beti ere bide baketsu eta diplomatikoen bidez. Euskal Herria Bilduk berriro ere dei egiten die eragile guztiei Gerra ekiditeko egin beharreko guztiak egin ditxaten.